नमस्कार हूँ मधविका वेकरण नीति महत्वपूर्ण रजूआत शिक्षकों शिक्षक प्रशिक्षण चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बी एड बेहजर त्रीस सुधी में मा शिक्षकों लघुत्म ला लायकात बे वर्षीय बीएड અન્ય વિશિષ્ટ વિષયો સાથે સ્નાતક પદવી ધરાવતા હોય તેઓ માટે એક વર્ષ બીએડ એડ ચાર વર્ષનો મલ્ટિડિસપ્લિનરી સ્નાતક પદવી અનુસ્નાતક પદવી ધરાવતા હોય તેઓ માટે વર્ષ બે સુધી શિક્ષક પ્રશિક્ષણને મલ્ટિડિસપ્લિનરી કોલેજ તથા યુનિવર્સિટીમાં લઈ જવામાં આવશે મલ્ટિડિસપ્લિનરી ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થા જે ચાર વર્ષીય ઇન્ટીગ્રેટેડ બી કોર્સ ચલાવતા હશે તેઓને આંતરિક વિસ્તારોના વિદ્યાર્થીઓ માટે બ્લેન્ડેડ સ્વરૂપનું કે ઓપન અને આપવામાં આવતી તાલીમમાં બહુસ્તરીય અધ્યાપન અને મૂલ્યાંકન સીડબ્લ્યુ બાળકો માટે શિક્ષણ શૈક્ષણિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ અધ્યતા કેન્દ્રીય અધ્યયન જેમાં સ્થાનિક ઉપયોગ કરવામાં આવશે તેમાં ડાયટ બાઈક કે શાળા સંકુલ દ્વારા ટૂંકા ગાળાના શિક્ષણ પ્રશિક્ષક કાર્યક્રમો તૈયાર કરવામાં આવશે શિક્ષક પ્રશિક્ષણમાં સુધારા વર્ષ બે હજાર સુધીમાં નવી તેમજ સર્વગ્રાહી એન સી તૈયાર કરવામાં આવશે નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી દ્વારા બી એડમાં એડમિશન આપવામાં આવશે નિમ્ન સ્તરની ગુણવત્તા ધરાવતી સંસ્થાઓ સામે પગલાં લેવામાં આવશે નેશનલ હાયર એજ્યુકેશનલ રેગ્યુલેટરી કાઉન્સિલ એન આર સી દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવશે શૈક્ષણિક રીતે સક્ષમ મલ્ટિડિસિપ્લિનરી તથા ઇન્ટીગ્રેટેડ શિક્ષક પ્રશિક્ષણ કાર્યક્રમ જ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે ચાર વર્ષીય ઇન્ટીગ્રેટેડ બી માટે મેરિટ આધારિત શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવશે નિવૃત્ત થયેલા અધ્યાપકોનો સંસાધન તરીકે ઉપયોગ કરવા માટે નેશનલ મિશન ફોર तयार करवामा तमाम स्तरे कार शाला शिक्षक कर भरती, भरती वक्त टेट के एन टी ए न ने लेवामा हवेना राज्य द्वारा शिक्षकोनी वर्ग खंड एनसी टीई नीस्ट्रक्चरिंग जनरल एजुकेशन काउंसिल जीई सी अंतर्गत प्रोफेशनल स्टाणर्ड से કરવામાં શિક્ષકોનું સશક્તિકરણ વર્ગખંડ પ્રક્રિયા દરમિયાન અધ્યાપન પદ્ધતિ પસંદ કરવા માટે શિક્ષકોને વધારે સ્વાયત્તા આપવામાં આવશે સિંગલ સ્કૂલ સ્ટેજમાં શિક્ષકોને કરિયર ગ્રોથની તક આપવામાં આવશે વર્ષ બે હજાર બાવીસ સુધીમાં નેશનલ પ્રોફેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ ફોર ટીચર્સ એનપીએસટી તૈયાર કરવામાં આવશે શિક્ષકો માટે વ્યાવસાયિક વિકાસ मेरिट सिस्टम, प्रोफेशनल ना कंटीन्य सुधार आर्थिक रीते वंचित जूथों पर ध्यान सामिक आर्थिक वंचित પછાત જૂતો એસઈડીજી માટેનું વર્ગીકરણ જાતીય ઓળખાજે સાંસ્કૃતિક ઓળખ જેમ કે એસસી એસટી ઓબીસી તથા લઘુમતી વર્ગ ભૌગોલિક ઓળખ ગ્રામ્ય શહેરી વિસ્તાર કે એસ્પિરેશન જિલ્લાઓમાં આવતા વિદ્યાર્થીઓ દિવ્યાંગતા લર્નિંગ ડિસેબિલિટી સાથે તમામ અનાથ તેમજ ભીખ માંગતા બાળકો તેમજ શહેરી વિસ્તારના ગરીબ પરિવાર ક્ષમતા માટેના પ્રયત્નો એસસી એસટી બાળકોની અધ્યન નિષ્પતિઓની સિદ્ધિ માટે વિશેષ પ્રયત્ન કરવામાં આવશે ટ્રાઈબલ જૂથના બાળકોને ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ માટે વિશિષ્ટ પ્રયત્નો કરવામાં આવશે એસ ઇડીજીના મોટા જૂથો માટે સ્પેશિયલ એજ્યુકેશનલ ઝોન તૈયાર કરવામાં આવશે એસઈડીજીના મોટા જૂથોના પ્રભાવશાળી બાળકોને શિષ્યવૃત્તિ અને ફી માફી સુધીનું પ્રાવાધાન શાળાઓમાં નિમણું કરવામાં આવશે જાયતા જેન્ડર જેન્ડર ઇન્કલુઝન ફંડ કન્યાઓ તેમજ ટ્રાન્સજેન્ડર વિદ્યાર્થીઓ માટે તમામને સમાન તક પ્રાપ્ત કરવા માટે જેન્ડર ગેપ ઓછી કરવા માટે પ્રયાસ કરવામાં આવશે સામાજિક આર્થિક પછાત કન્યાઓ માટે વિશેષ પોલિસી તૈયાર કરવામાં આવશે જેન્ડર સેન્સિટિવિટીએ અભ્યાસક્રમનો આંતરિક ભાગ બનશે કસ્તુરબા ગાંધી કન્યા વિદ્યાલયને ધોરણ બાર સુધી વિસ્તારવામાં આવશે શાળામાં કન્યાઓ ટકી રહે તે માટે તેમના હક્કો અને સુરક્ષા પર વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવશે બાળકોને પ્રાથમિક શિક્ષણથી ઉચ્ચ શિક્ષણ સામાન્ય શાળાઓમાં જ શિક્ષણ આપવામાં આવશે સીડબલ્યુ બાળકોને ટેકનોલોજી આધારિત સાધનો પૂરો પાડવામાં આવશે તેમજ તેમના વાલીઓને તે અંગે ઓરિયેન્ટેશન આપવામાં આવશે ઇન્ડિયન સાઇન લેંગ્વેજ શીખવાડવા માટે એનઆઈઓએસ દ્વારા મોડ્યુલ્સ તૈયાર કરવામાં આવશે વૈકલ્પિક શાળાઓની વ્યવસ્થાને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે સ્પેશિયલ ટીચર્સ બનવા માટે પૂર્વ સેવા તેમજ सेवाकालीन सर्टिफिकेट करवामा भारत में तैयार ज्ञान ने विद्यार्थी प्राप्त करेक्टिंग धोरण छठ मेहरो आधारित અભ્યાસક્રમની રચના કરવામાં આવશે નેશનલ સ્કિલ ક્વોલિફિકેશન ફ્રેમવર્કેશનલ પ્રોફેશનલ માટે તૈયાર કરવામાં આવશે એનાલિસિસ કરી વિશેષ ક્ષેત્રો તૈયાર કરવામાં આવશે ઓપન ડિસ્ટન્સ લર્નિંગ અંતર્ગત કોર્સિસ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે વ્યાવસાયિક હસ્તકળાઓ વિકસાવવા માટે 6-8 ना तमाम स्थानिक साते वर्ष 2025 50 परख रचना परख नेशनल सेंटर फॉर परफोर्मस एसेसमेंट रिव्यू एंड एनालिज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट रचना करवे नियो सी नीरीक्षण करमता लक्षी मूल्यांकन करने तरफ भार आप एक सदी कौशल्यों સર્જનાત્મક ચિંતન જોડી પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે ઉપરાંત ક્ષેત્રોને સામેલ કરવાની યોજના ગ્રામ્ય વિસ્તાર તથા સ્થાનિક ભાષામાં પ્રયત્નો કરી બહોળા પ્રમાણમાં ભાગ લેવા પ્રેરિત કરાશે શાળામાં તમામ સ્તરે પ્રોજેક્ટ બેઝડ ક્લબ રચવામાં આવશે આવા બાળકો માટે ટેકનોલોજીનો ભરપૂર ઉપયોગ કરવામાં આવશે સમગ્ર દેશમાં વિવિધ વિષયોમાં ઓલમ્પિયાડ અને સ્પર્ધાઓ યોજવામાં આવશે એનસીઆરટી એનસીટી આ બાળકોના શિક્ષણ માટેની માર્ગદર્શિકા તૈયાર કરશે બી એડ ઇન એજ્યુકેશન ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड ऑनलाइन एंड डिजिटल एज्युकेशन ऑनलाइन डिजिटल शिक्षण उपयोग शिक्षण सार्वत्रीकरण वंचित जूथों सुधी पहुंचवा दिव्यांगोंपयोग करनिंग विविध मॉडल्स अध्ययन में उपयोग वार्ट अध्ययन अध्यापन अने. मूल्यांकन साहित्य निर्माण डिजिटल संग्रह तथा तना प्रचार प्रसारेक्नोलॉजी विनियोग कर दीक्षा श्यान जेवा डिजिटल प्लेटफॉर्मन विस्तरण करेणीबद्ध पाइलॉट स्टडी कर एडल्ट एज्युकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग समाज सहयोग टेक्नोलॉजी विनियोगी पुख्य शिक्षण नवाचार करडल्ट एज्युकेशनल सेंटर ए सी न उच्च शिक्षण संस्थाओं अन्य जाहिर संस्थाओं साथ संकलन मोबाइल एप्लिकेशन ऑनलाइन कोर्सिज सैटेलाइट टीवी चेनल्स थकी पुख्त वीना अध्ययन कर ઓનલાઈન પુસ્તકો ડિજિટલ પુસ્તકાલય એ ઈ વગેરે સરકારી તેમજ અન્ય સંસ્થાઓની મદદ લેવામાં આવશે પુખ્ત શિક્ષણ અભ્યાસક્રમમાં નીચેની બાબતોનો સમાવેશ કરવામાં આવશે પાયાની સાક્ષરતા અને ગણન જીવનલક્ષી કૌશલ્યો વ્યાવસાયિક કૌશલ્યોનો વિકાસ બુનિયાદી શિક્ષણ નિરંતર શિક્ષણ ગોલ્સ એન્ડ ટાઈમલાઇન્સ ફોર ધ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ટાઈમલાઇન અર્લી ચાઇલ્ડહુડ એજ્યુકેશન ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ફોર ન્યૂ કરિક્યુલમ એન્ડ એસેસમેન્ટ તબક્કો એક બે હજાર એકવીસ બાવીસ એક વર્ષના પૂર્વ પ્રાથમિક શાળાનો પ્રારંભ ત્રણ માસનો ત્રણ માસનો ધોરણ એક માટે શાળા તત્પરતા મોડ્યુલ્સ ધોરણ 9 થી નવા અભ્યાસક્રમ તથા મૂલ્યાંકન પ્રણાલીને પ્રણાલીની શરૂઆત 2022-23 ધોરણ 10 ધોરણ 10 માટે નવી બોર્ડ પરીક્ષાની પેટર્ન તબક્કો બે બે હજાર આંગણવાડી તેમજ પ્રાથમિક શાળા દ્વારા એક વર્ષના પૂર્વ પ્રાથમિક શાળાનું વિસ્તરણ ધોરણ અગિયાર બે હજાર धोरण बार धोरण बार माटे नवी बोर्ड परीक्षा पेटर्न टाइमलाइन अमलीकरण तबक्का हज़ार एक फॉर स्कूल एजुकेशन नी संरचना एनसीएफ फॉर टीचर एज्युकेशन रचना बेहजार बीस त्रेवीस नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स मार्गदर्शिका तैयार करवी મૂલ્યાંકન પ્રણાલીમાં અવરનવર પરિવર્તન માટે શિક્ષકો રીતે પાયાની સાક્ષરતા અને ગણનમાં સિદ્ધિ રાજ્યો દ્વારા મહત્તમ સંસાધનોના ઉપયોગ માટે શાળા સંકુલની રચના ઓછામાં ઓછા પચાસ ટકા વ્યવસાયિક શિક્ષણ તથા શિક્ષકો માટે લઘુત્તમ લાયકાત ચાર વર્ષ નો બી એડ કોર્સ શિક્ષક પ્રશિક્ષણ એ મલ્ટી કોલેજ કે યુનિવર્સિટી ભાગ બનશે શૈક્ષણિક રીતે સમીક્ષા કરવામાં આવશે એલિમેન્ટરી સ્કૂલિંગ લેવન વર્ષ બે હજાર ત્રીસ સુધીમાં તમામ ઈડબલ સી ઈ એનસીએફર ઈડબલસી વર્ષ બે સુધી શાળા શિક્ષણ માટે 100 ટકા જી ઈ આર આંગણવાડી પ્રીસ્કૂલમાં 5 થી છ વર્ષના બાળકો માટે બાલવાટિકા ધોરણ એક પ્રવેશ મેળવેલ બાળકો માટે શાળા તત્પરતા મોડ્યો નેશનલ ફાઉન્ડેશનલ લિટરસી જે શાળાઓની ક્ષમતા ઉપયોગમાં નથી આવતી તેવી શાળાઓને સામાજિક ચેતના કેન્દ્રમાં ફેરવવી શાળા સંકુલ ક્લસ્ટર દ્વારા સંસાધનોની આપ હોલિસ્ટિક ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધી સ્ટુડન્ટ શૈક્ષણિક સહ શૈક્ષણિક વિજ્ઞાન માનવિધ્યા પ્રવૃત્તિઓ નવતર અધ્યયન પદ્ધતિનો અવકાશ બુક પ્રમોશન પોલિસી ડિજિટલ લાઇબ્રેરીઝ સર્વગ્રાહી પ્રગતિ પત્રક વ્યાવસાયિક શિક્ષણનું પ્રાથમિક ધોરણોથી સંકલન તથા ધોરણ 6 થી 8 માટે દિવસનીક્ટરથી શાળામાં શિક્ષણ સમાવેશન જેન્ડર ઇન્કલુઝન ફંડ ધોરણ બાર સુધી કેજીબીવી પ્રતિભાશાળી બાળકો માટે વિશિષ્ટ પ્રવાધ પ્રાવાધાનો એડલ્ટ એજ્યુકેશન टेक्नोलॉजी स्थानीय भाषा शिक्षण मूल्यांकन नेशनल तरीके परख प्रोफेशनल एसेसमेंट रिव्यू एनालिस 10 12 3, 5 8 उपयोजन आधारित प्रश्न अभ्यासक्रम तथा पद्धतिशास्त्र प्लस त्र नूत संकल्पना सामवेश અભ્યાસક્રમમાં ઘટાડો એનસીએફ ના ભાગરૂપે પ્રત્યેક ધોરણમાં જીવનલક્ષી કૌશલ્યોનો સમાવેશ શાળાઓમાં વૈકલ્પિક મોડલ્સ માટે પણ એનસીએફનું અમલીકરણ અધ્યયન અધ્યાપનમાં આઈસીટીનું ઇન્ટીગ્રેશન માધ્યમિક શિક્ષણમાં સાર્વત્રિકરણ અંતર્ગત વિદ્યાર્થીઓના અધ્યયન સ્તરનું ટ્રેકિંગ શિક્ષક ભરતી शिक्षक प्रशिक्षण चार वर्ष इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स शिक्षकों लघुत्तम लायकात बेहज तीस सुधी में टेट एन टी ए आधारित शिक्षकों की भर्ती प्रतिवर्ष ओछी पचास कलाकनी सेवाम नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स सुधी में टीईआई ने मल्टीडिप्लिनरी कॉलेज के युनिवर्सिटी में जोड़ दर पीएच डी विद्यार्थी फरजियात शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल रोल ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बॉडीज इंस्टिट्यूशन राज्य शिक्षण विभाग पॉलिसी तैयार करक्रियाओं देखरेख एस सीईआर SCERT शैक्षणिक देखरेख સ્ટેટ સ્કૂલ સ્ટાન્ડર્ડ ઓથોરિટી શાળાઓ માટે લઘુત્તમ ધારાધોરણો નક્કી કરવા શાળા દ્વારા સ્વરજુઆત સેલ્ફ ડિસ્કલોઝરમાં યાદચ્છીક રીતે વિદ્યાર્થીઓના ઓનલાઈન ફીડબેક મેળવવા સ્થાનિક કક્ષાએ વ્યવસાયકારો ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ નિવૃત્ત શિક્ષકોનો શાળામાં સહયોગ सी ए बीई नशक्तिकरण एम एच आर डी नामकरण शिक्षण मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन तरीके थैंक यू